Уявіть собі свій останній день навчання малювання. Що це для вас? Кінець чи початок? І якщо це початок, то як саме ви уявляєте своє наступне щоденне життя?